А ми тут червону калину підіймемо, а ми що славну Україну гей-гей розвеселимо. Так під українські народні пісні працівниці музею виготовляють перев'язки для українських військових. Ми цю тканину розрізаємо, це мусить бути смужки 12-15 сантиметрів приблизно, не обстріпані, і довжиною близько двох метрів і навіть трошки більше. І потім ми частенько, тогенько гарного дівчата сидять і змотують в тогенькі гарні рулони. Краєзнавчий музей для відвідувачів зараз не працює, розповіла заступниця директора цього музею Наталія Чеканова. Але працівниці приходять на роботу щодня. Перший день ми приносили усю тканину, яка в нас є дома, нарізали на сітки. Темну на сітки відбирали, світлішу на щось інше. Пізніше кажуть, що потребують, є потреба в перев'язочному матеріалі. Чому б ні? Ми принесли з дому ситиць. Окрім перев'язок, працівниці музею також виготовляють заготовки для спідньої білизни військовим. Їх вони передають до швейної майстерні. За цей час виготовили близько тисячі штук, розповідає працівниця музею Людмила Мерва. «Ми вирізаємо із простої тоненької тканини, верложимо, тоді зшиваємо, вставляємо резиночку. Воно розраховано на те, що воно буде одноразове. Хлопці переодягнулися, використане викинули одягнули чисте. Мирослава Західна, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопіль